عند مانع راشد الواسمي ابو لا يدي من كثر ما بياض الله وجهه وبيض فعوله والله انه صك الباب في وجه المنادي يقضي الحاجات الى جوه بسهولة يقضي الحاجات الى جوه بسهولة الشعر مانع راشد الوان ان كانت عطرت حرصك على مدانا الله او لجو هذي كانها دويا المدافع في مدى لرضى المهولى وصل بيوت المدينة وصل اخيام البوادي صوت هم ملتها راحب الغزيرة في حطورة عندما نعراش دالواسفي عندما نعراش دالواسفي عندما نعراش دالواس يا نواف راشد وانت يا نواف راشد سئرتك عنبر وكادك عدقات حرصك على مدلع الله ورسوله كرسي الاميره مير دولار